Parasta on käsillä tekeminen. Näissä hommissa saa käyttää ongelmanratkaisukykyä. Vanhan rakennuskannan säilyttäminen. Parasta on omien projektien toteuttaminen ja kädentaitojen kehittäminen. Parasta on rakennushistorian kunnioittaminen ja tutkiminen. OSAO. Kaikki on mahdollista.